Ε, γεια σας παιδιά και σήμερα θα παίξουμε Fall Guys Όπως λέμε δεν έχω αγοράσει κάτι. Δεν έχω αγοράσει το... το Hush Μπήκε και ο, ο yeah, yeah. Και τώρα το καινούριο mode βάλανε Εμείς το κορονικό. <Ρι> και πάμε Θα ανγκίσουμε λογικά. Πιστεύω κορώνα την έχουμε. Πάμε για κορώνα. Θα ανγκίσουμε. Πρέπει να βρει τις players. Το ψάχνουν σερβερ. και Όχι ρε. Τελεύτη πρώτη. Είναι βάλει αυτή η πρώτη παιδιά mm. δεν μου αρέσει και τόσο αυτή mm. Αυτή η τάξη είναι εύκολη αλλά και δύσκολη Είναι η τύχη αν είναι μαζί σου Αν είσαι πρώτη σειρά καλό Αν είσαι τελευταία όπως εγώ Βλέπει, Βλέπει, Βλέπει, Βλέπει, παμε. ولا ماكادوس δεν ήταν εύκολο, προς το παρόν εύκολη πίστευα. δεν και εγαπημένη μου. Το είπετε δε... από την αντίδρασή μου, όταν την έβαλε. Είμαι κολοφάιντ, εντάξει. Τώρα ας μην βλέπουμε τις άλλες Δεύτερον, η φύση είναι σε κανέναν. Πεύθυνοι, Άλλη Θεά. Άλλη Πέντε. Άλλη Πέντε. Άλλη Πέντε. Άλλη Άλλη Πέντε. Άλλη και αυτό ο φίλο μας έχασε. Πήρα το 8% από 20% Έχει το ίδιο πάτε, αρκετωμευμένο. Λυπήσαμε να μπεί λίγο. Τώρα θα δούμε, είμαστε Τώρα θα τι πίστα θα βάλει. Ελπίσης να μην βάλει με τις ώρες. Είναι η να ο Εντάξει, ο είναι φουλ σπάνιο να μπει, νομίζω. Ή δεν υπάρχουν ο υπάρχουν, υπάρχουν, υπάρχουν, ναι. Παραθυμήθηκα Μια εύκολη. Όχι. Αυτό εντάξει είναι και εύκολο και δύσκολο. Εμένα προς το παρόν, ε, προς το... Ναι, προς το παρόν δεν μ' αρέσει αυτή η πίστα. Αλλά εντάξει θα κάνουμε, θα την παίξουμε την πίστα. Θα κάνω skip αυτό. Θα την παίξω. Τελικά έχασα παιδιά, δέυτερο εγώ, ήταν δύσκολη. Αυτό το βίντεο μην ξεχάσετε να like και να subscribe, δεν έπαιξα πολύ. Και bye.